تغيير المنكر أصعب وأخطر من الأمر بالمعروف بيقين لذلك ابن قيم رحمه الله ابن قيم الجوزية ابن القيم تلميذ ابن تيمية ابن سلا يغيد ذكيون المجال الكتبينس خاصة في كتاب اعلام الموقعين ابن قيم ما هي القواعد للراجل قواعد تغيير المنكر بارمي القواعد آه ان ان يكون منكرا بلا اجتهاد منكر افان الباطل المضره ذبان بارمي الشروط هاكي القواعد ان لا يؤدي تغيير المنكر الى منكر اكبر ولقرب الى قرب ذلك المنكر مشطوح المنكر من اذيل يا يذيل الكفريزه و فدا زرو ازرو انوبستاك دازرو امشطوح اسيناتكسو باش يدعني يمذان افيكس انت سما دير وايد ضم قران اكثر لا ما ينفعش و في الاخير شي كاينه خزم النيه بصح النيه تلها ولكن ايضا الميتودولوجي منهجيه ربي في في حق النبيين جميعا انات لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ومنهاج شرعة طريقه مستقيمه مذهب سوي ومنهاج معنى الانبياء والرسل الناس نربي لقد صنع المنهج يفكي نربي المنهج ان جرس دافريذ سر سيودن دعوه